Február óta járok ide gyakorolni, és az elmúlt két hónapban jöttem intenzívebben. Súlyos betegségem igazából nem volt sosem. Olyan apró betegség, mint a sövényfertőzés, az igen. Az elmúlt körülbelül három hétben azt érzem, hogy tökéletesen kapok levegőt mind a két és olyan, mint a soha nem lett volna baj az orron keresztüli belégzéssel. Az a technika, amit itt használunk, az, az azt gondolom, hogy nagyon különleges. Én sportnak nem tekintem, hanem egy nagyon-nagyon intenzív mentális és fizikai feltöltődésnek, amikor ide jövök, csak ajánlani tudom.